එපිපසි කමිතුක් ખાදනවා. හවුද? ආගම මොන ආගම හරි රාජ්‍යයෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ආගම මෙlenme තියෙද්දී අපි පන්සල් යමු, බෝධි පූජා කරමු. ඒක රාජ්‍යත් එක්ක හැම වෙලෙන්න දෙන්න තියන්න හොඳ නෑ. රාජ්‍යයේ මේ කයිදේක හැමදාම හැමිල්ලා තමයි අපිට කෙලෙන්නේ. ආගම් තියෙද්දී එක අපේ හැම ගමකම තියෙන පල්ලිය පොසක් මිනිසුන් දෙන්නේ. හෝවිල පොසක් දන්නද? හැම ගමකම පන්සල පොසක්. තමදන්නේ. හදලා ඉවර වෙ දෙන්නේ පන්සල. ලංකාවේ කොහෙවත් නෑ. බුදුක කරුමය. අපි ගම්වල වෙන්නේ. නාගදීපිය අදක් ගියාම ගණනක් ඉදතු කරනවා. බුදුහාඳුර ඇවිල්ලා උරුම කියාදා. සිතාන